Oficial Corea de Nord și China au confirmat, Kim Jong-un miso iasa a vizitat Beijingul, anunțuri a făcut de liderul de la Fenian. Postul oficial de radio din Corea de Nord a confirmat miercuri ce liderul de la Fenian. Kim jong -un, a efectuat o vizită la Beijing, la invitația presubliniere dintelui chinez Xi Jinping, Xinhua. Xi Xinhua a relatat pe larg despre dialogul între cei doi subliniere e de stat. Cu această ocazie, Kim a confirmat pentru prima oară personal intenția sa de a se întâlni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Kim Jong-un s-a aflat în China, într-o vizită neoficială de duminic până miercuri, împreună cu socia sa, sol Jung, subliniere-i cu Oficial de rang înalt din partidul muncitorilor din Corea de Nord, precizează Zion Hap. A fost prima deplasare peste hotare a liderului nordcorean de la preluarea puterii în 2011. Evenimentul a avut loc în contextul pregtirilor pentru întâlnirea ale lui Kim cu pre din Coreea de Sud, sublinierei Statelor Unite, Moon sublinierei Donald Trump, în aprilie, respectiv în mai. La Kim a susținut ce Republica popular democrat Corean în repede ce, este hotărât să transforme lecturile intercoreene într-o relație de reconciliere subliniere i cooperare, informează agenția chineză de Presque Problema de nuclearizării peninsulei coreene poate fi rezolvat dacă Corea de Sud subliniere. Sublinierei Statele Unite răspunde eforturilor noastre cu bun voit, creează o atmosferă de pace subliniere i stabilitate, luând în acela subliniere timp mesuri progresiste, subliniere sincronizate pentru realizarea pecii, citează agenția din declarațiile liderului nord-corean. Repede ce este dispus să dialogheze cu Sua sublinierei, să participe la un summit bilateral, a declarat el, potrivit Ager Press. Sinhoa relatează ce dialogul între presubliniere din Teleghsi sublinierei, liderul nord coreean a avut loc la Marea Sala Poporului din Beijing. Zi sublinierei socia sa a oferit sublinierei un banchet în onoarea oaspecilor din Corea de Nord. Agenția de subliniere tiri chinez menționează sublinierei întâlniri ale lui Kim, ale cerui funcții oficiale sunt de presubliniere Dinte al Partidului Muncitorilor sublinierei al Comisiei pentru afaceri de stat din Carasa, cu premierul chinei, Li Keqiang, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, PCC cu Wang Kuning, membru al acelui a sublinierei comitet, sublinierei al secretariatului PCC, sublinierei cu vicepresublinierei dintele Wang Kishan. dintele Xi Jinping a ardat ce vizita lui Kim Jong-un este expresia în altei. Importante acordate relațiilor dintre cele două cer sublinierei dintre partidele respective, cultivate cu grijă de generațiile anterioare de lideri de la Beijing sublinierei Fenian, mai arată Xinhua, care detaliază felicitările sublinierei expresiile de susținere reciproce. privind ca peninsulei coreene, Sia a afirmat ce China ader în continuare la obiectivul denuclearizării, pe cei sublinierei stabilit, cei sublinierei la ideea rezolvării problemelor prin dialog, sublinierei consult. Confirmate oficial despre vizita lui Kim Jong-un la Beijing au circulat în presa occidentală sub la seul de duminică, în marți. De asemenea, China l-a informat marci pe presa sub linieră dintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord Kim Jong-un, a făcut cunoscut Casa Albă. Într-un comunicat citat de Reuters, informarea a cuprins sublinierei un mesaj personal pentru Trump de la omologul său chinez, Xi Jinping. Statele Unite rămân în contact strâns cu alia nu subliniere Tri, Corea de Sud și Japonia mea această evoluție ca pe dovadă a faptului că prin campania noastră de presiune maxim se creează atmosfera corespunstoare pentru dialogul cu Corea de Nord, arată declarația Casei Albe.